Вчитель фізичної культури Хмельницького навчально-виховного комплексу No4 Микола Садовий саме подолав яр за допомогою підвішеної мотузки. Звичайно, трудно ще були, навіть трошки руку собі присібнув, але нічого страшного, дуже хороша рухова активність. В принципі, на ловкість що ловити, на канатах, на цих бервинах потрібно рівновага ловити. Наша швидкість. все ці карабінчики з усіх сторін, їх потрібно перещепляти, одночасно дивитися під ноги, тому що там листя багато і слизьке все. Вчителька початкових класів спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 8 Ірина Марчук ділиться емоціями від змагань. Це радість, щастя відчувати себе по-перше на природі, по-друге отримати нових друзів, нові емоції, нові відчуття, що дітатися щось цікаве, нове. Ірина переконана, у спортивному орієнтуванні потрібно грамотно читати карту. Саме найважливіше це правильно читати карту. Тому розуміти всі позначки, вимірювати метри. Тобто, треба зорієнтуватися, де ямка, де горб, де мрідко лісся, де густий ліс. Тобто, все це треба розуміти. Індивідуальна смуга перешкод відбувається на п'яти етапах, розповідає головний суддя змагань Ірина Мельник. Перший етап це паралельні мутуски, де учасник має подолати етап від точки А в точку Б. Другий етап це траверс хілу, тобто подолати такі певні локації. Третій етап це колода. Четвертий етап це у нас от жердини. Треба вміти пройти в заболочену ділянку. За словами Ірини Мельник, крім смуги перешкод, педагоги брали участь у конкурсах на розпалювання вогнища, встановлювання намету, в'язанні вузлів, топографії. У туристично-спортивних змаганнях брали участь педагоги зі шкіл та професійно-технічних училищ Хмельницької тергромади, каже Леся Стебло. Це креативно, це здорово, це здоровий спосіб життя. Це, по-перше, надзвичайно важливо взагалі дітей навчити любити свою природу, знати історію свого краю, досліджувати, ходити в походи, ну і, звичайно, бути фізично здоровими. Змагання триватимуть два дні порід з дитячим табором «Чайка», що в селі Головчинці Хмельницького району, каже Леся Стебло. Михайло Жила, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.